Benvinguts! En aquest vídeo us mostrarem com organitzar la vostra biblioteca Mendeley Desktop. La versió d'escriptori de Mendeley és molt senzilla d'organitzar, ja que presenta una interfície molt intuïtiva. El panell central mostra totes les referències i documents que es poden ordenar fàcilment per autor, títol, any de publicació i alta informació clau. Les icones que apareixen davant de les referències indiquen si hi ha un fitxer adjunt i quin tipus de fitxer és. Aquí tenim PDFs, documents de Word i referències sense fitxes adjunts, que es poden classificar fàcilment fent un clic a la icona del fitxer. Fem doble clic sobre una referència amb un PDF adjunt sobre el document dins de Mendeley Desktop, des d'on podem llegir, subratllar i fer anotacions. També podeu eliminar els subratllats i les anotacions fent clic amb el botó dret del ratolí sobre el text seleccionat i escollint el camp adequat. Si tornem a la interfície principal, podem marcar les referències preferides marcant la icona de l'estel i saber mitjançant les icones de color verd quines referències no han estat llegides. També podem ordenar-les de nou seguint aquests criteris. A la part superior esquerra mostra els grups i també els apartats més importants de la nostra biblioteca, sobre els que podem clicar per consultar les referències. També podem crear carpetes a Create Folder. Per renomenar-les només hem de fer un clic al damunt. Un cop creada, seleccionem les referències i les arrosseguem fins a la nova carpeta. A la part inferior, Trobarem diferents filtres que ens permeten recuperar per paraules clau dels autors, tipus de publicacions, etc. Seleccionarem el filtre que volem aplicar. Per exemple, ho farem per les paraules claus de l'autor i seleccionarem la paraula adult i ens mostrarà les referències associades a la meva biblioteca. Si ens seleccionem una, a la part dreta de la pantalla, visualitzarem més informació que de la referència bibliogràfica, com el títol, l'any, les paraules claus, etc. A més a més, si fem un clic damunt d'un camp podem afegir més informació o modificar-la. Si volem afegir notes a la referència, anem a la part superior i seleccionem notes. Enhorabona, ja sabeu com organitzar la vostra biblioteca de Mendeley.